السلام عليكم اليوم جيتكم فيديو جديد هو على هاد الفلافل اللي كيجيو ولدانين وبنانين وصحيين لانهم ما مقلينش في الزيت طيبين في الفران فالوصوفة هي سهلة بزاف فصراحه انا هادي هي الطريقة ديالي باش وليت كندير تكندير الفلافيل لانش هادي كنت كنقليهم ولكن من نهار جربت هالطريقة وانا هي اللي تندير بالنسبة لي انا ما كينش الفرق ما بين هادو اللي طيبين في الفران وو اللي مقلين في الزيت بالعكس انا تنفضل هادو فهنايا عندي 4 ديال الحمص اولا 250 غرام ديال الحمص يابس غسلته مزيان ورقدته في الماء ليله قبل الغد ليه صفيتو حيدت له هذاك الماء وغسلته خليته يتقطر فمهم بزاف تخليوه هنا تستعملوا الحمص ما يكونش فيه الماء بزاف يعني حاولوا حاولوا تخليوه يقطر مزيان أو الا كنتو زربانين حاولوا تاخذوا شي زيف وتنشفو هكا هنايا خديت واحد البصله غادي نزيدها على هذا الحمص هذا وهنايا عندي واحد ربعه حتى 5 دي الفصوص ديال التوم فبالنسبه لهاد الفلافل فهو غيحتاج بحال هاد النوع عدد الروبو لان هنايا هاد الحمص خاصنا نطحنوه مزيان ما يجيناش يعني الا درتوه في الطاحونه الاخرى ديال البلندر ديال فاش كنطحنوا العصير غادي تطحن بزاف وغايجي تقريبا بحال البوري غيتعجن حنا لا ما بغيناش هاد الحمص يولي هكا خاصو يولي بحال يعني تطحن مزيان ولكن كيبقى بحال السميده هنايا عندي الربيع عندي القزبر والمعدنوس مخلط انا غادي نزيدهم على هذا الحمص وغادي نطحنهم مزيان فبالمناسبه بغيت نقول للناس كاع لي جاوا جدادين واللي نضموا لهاد القناه هذه مرحبا بكم وحتى الناس اللي كانوا في شحال هذه الناس القدامين والجدادين مرحبا بكم كاملين وكنشكر الناس اللي تيخليولي لي كومونتير ولا اللي كيصيفطو لي ميساج فبعض المرات الصراحه كنقرا شي بعض لي ميساج ولا لي كومونتير كيعجبني الحال دونك كنقول لكم شكرا لكم كاملين ومرحبا بكم كاملين واذا كانت عندكم شي شي شي اقتراحات لا شي تساؤلات فخليهم ليا هكا اون كومونتير اولا صيفطو لي أو ميساج في انستغرام فانا راح نجاوب الناس نتما في انستغرام فهنايا بالنسبه للعطريه عندي معلقه ديال الملح معلقه ديال السكنجبير هنا عندي معلقه ديال الخرقوم بلي اولا الكركمه عندي تقريبا نص معلقه الابزار البذار والملح على حساب الذوق عندي معلقه الكمون معلقه القزبر يابس مطحون عندي تقريبا ما واصلهاش نص معلقه ديال القرفه فالقرفه هنايا كتبنن بزاف هاد الفلافل وبسكو حنا عندنا هاد الفلافل حنا غنطيبوهم في الفران ما غاديش نقليهم فهنايا نزيد الزيت الزيتون زيت تقريبا واحد ثلاثة المعالق كبارين ديال الزيت وهنايا غادي نخلط مزيان فبالنسبة الناس اللي كي يخصوا مشي ياكلوا الغلوتين يعني كي ياكلوا الماكلة بدون غلوتين ولا الصون غلوتين فكنصحكم تستعملوا النشا اللي هو اللي كنستعمل انا هنايا فهنا فالاخر استعملت تقريبا من ثلاثة احتر ربعات المعالق كبارين عامرين ديال النشا اذا ما ورشوش تستعملوا النشا يمكن لكم تعوضوه بلا أو لا حاجه اخرى حيت انا هاد الفلافل كنديرهم بزاف د المرات كنستعمل كناخذ الشوفان اولا الخردل اولا لافوان كنطحنوه مزيان حتى كيولي بحال لافارين وكنستعمله هوايه فتا هو كيجي زعما صراحه كيجي غزال هنايا الفلافل فكيبقى الاختيار ديالكم بغيتو تستعملوا النشا لافارين داك الشوفان فاللي بغيتو فانا غير نصيحه ما تستعملوش الكميه كامله تلوحوها دقه واحده نتوما كتزيدوا نتوما تتخلطو هنا هاد الحمص خاص مني تديرو في يديكم يبدا يتجمع الا كان باقي كيت فرتت معني معناتها ما زال تزيدو وحاجه اخرى علاش قلت الحمص احسن تستعملوه ما يكونش فيه الماء يعني يكون ناشف ما فيش المبزة بزاف حيت الا فيه الماء هنا غادي يعذبكم هنا ملي غادي تبداو تجمعوه ما غاديش يتجمع لكم وغادي يبدا يخرج منه المبزة بزاف وما يجي زوين لذلك قلت لكم حاولوا تستعملوا الحمص خليه يقطر اولا تمسحوه تحيدوا منو الماء كيف كيما كتشوفوا معي راه كيتجمع زعما بسهوله فهنايا حيت انا ديما تنوجد هاد الفلافل قبل هنا ما غاديش نطيبهم في هذا الوقت انا فاش كنصوبو هنا غادي نديرو في الطبصيل وغادي نخليه حتى الوقت اللي غادي نبغيو ناكلو عاد غادي نطيبهم انا ما استعملتش الكميه كامله لان ما غاديش ناكلو داكشي كامل فنصحكم يعني توجدوه قبل بغيتو تخليوه هكاك يعني بلا ما ديروه ديبول راه هو كل ما تيبقى كل ما تيجي يولي بنين أولا ديروه ديبول هكا كومصا باش تبغيو طيبو هديك الساعة كتجبدوه واجد هنا الفران درتو تيسخن على درجة الحرارة 190 وانا وأنايا خديت هاد الفلافيل ديالي هنا تندهنو مزيان بزيت الزيتون حاولو دهنوهم مزيان بالزيت لأنهم مغديش نقليوهم غادي طيبو غير في الفران هاد الزيت هادي اللي كتخليهم صراحه يجيو شويه مقرمشين من على برا وكيجيو بنانين فبالنسبه للوقت ديال الطياب فكيبقى على حساب الفرن انا تقريبا كيدي واحد 20 دقيقه ولكن نصحكم ردوا له البال فمن بعد ما كيطيب راه كيجي في هذا الشكل هذا راه كيجيوا غزالين راه نوريكم الداخل ديالو راه كيجيوا رطبين من الداخل وبنانين برا كيجي ديك خوسيون وسيرتو مع ديك العطريه والربيع قاعده شي درنا الصراحه راه كيجي كيجي خطير انا هنا هذه هي الطريقه باش كتعجبني صراحه هي الاكله المفضله عندي كندير معاه الحمص انا اللي كنصوبو كندير ميتيت سالاد وحتى داك الخبز ديال برطية انا اللي مصوبه في الدار انا ما تنشريش هذاك اللي تيتباع الا آه، كنتو تتشريو ردوا البال لان هذاك راه كارثي عامر بدي بخودوي شيميك وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو تخليوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناه وشكرا على المشاهده